В центрі жорстокої битви, вона на колінах у стані молитви, роздушена вітром, тремтить на морозі, моя батьківщина просто волоса, сльозою гаптована вишите час. Вірить, що все буде зовсім інакше. Ціде наше сонце і перемога, несемо надію, благаючи Бога. По білому чин жовта простими нитками, а в по золоті Вишита долею на полотні Синівська любов до своєї землі По копах умирали нескорені діти Канвою лягали похилені квіти Кожна людина, що кров проливала На вишиванках хрестиком стала. Ах, не зітреться, ви пізною стали у нашому серці. А ті, що живі серед попелу й муки, Підносять до Бога свій голос і руки. Її розпинали і словом ганьбили, Любов до свободи тече в її жилах. Моя Україна просмалена димом, дихає. Долею на полотні Синівська любов До своєї землі По ковах вмирали нескорені діти Какбою лягали похилені квіти Кожна людина, що кров Проливала На вишиванках Хрестиком стала Білим по білому Чи синьо -жовте? Ростими нитками або в позолоті Вишита долею на полотні Синівська любов до своєї землі Від серця до серця нитками прошити Життя нас одне і біда пережита Як нитка до нитки, так ми поріднились Коли за країну всі разом молились Білим по білому Живанка хрестиком стала, від серця до серця нитками прошити. Життя в нас одне і біда пережита, як нитка до нитки, так ми поріднились, коли за країну звіразна.